السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه استوديو متفرعه من شارع شهاب بتتباع بالفرش دور اول في عماره جديده مساحتها ستين متر بالفرش وبالاجهزه نبدا الاول بالريسبشن عندنا هنا تكييف سبليت كبير 3 حصان وعندنا التلاجه وقانطريغ وعندنا صفر هنيجي يعني هنا من عند باب الشقه هنلاقي ظهرنا هنا فيه المطبخ معمول امريكان صغير واللي هنا جنبه الحمام ده هنا عندنا الحمام وفي السخان وفي الشاور نطلع بعد كده تاني علي الريسبشن وهنشوف الغرفة اللي موجودة الأرضية عندنا هنا معمولة بورسلين طبعا الفيو بتاعنا هنا علي الشارع مش خلفي ادي الغرفه فيها سريرين ممكن تتعمل غرفه نوم كبيره سرير واحد كبير عندنا هنا الدولاب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك على قد ما نقدر وان شاء الله انتظروا فيديوهاتنا الجديده باذن الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واتمنى تكون شقه النهارده عجبتكم